وأنت تملك هواءه وسماءه تملك الوديان والجبال والسهول وكل الشجر فدون الوطن من ينافس تقع منطقة الشلاتين وحلايب أقصى جنوب شرقي مصر. يبلغ عدد السكان 35 ألف نسمة يعيشون في نحو 20 ألف كيلومتر مربع. ترجع أصولهم إلى قبيلتي العببدة والبشرية اللتين تفرعت عنهما عائلات عديدة حافظت على انتمائها القبلي وجذوره. هي الشلاتين وحلايب قطعة من أرض وحق وأهل وعزة نسيناهم كثيرا تتعدد مواردها الطبيعية بين موارد بشرية تتمثل في قبائل محلية أثار فرعونية ورسومات قديمة تمثل الموارد الثقافية موارد طبيعية حياة برية ونباتات طبية إضافة إلى محمية جبل علبة التي تعد من أهم المحميات في مصر وأبار مياه، عيون ومسافة مائتين وعشرة كيلومترات تمتد على ساحل البحر الأحمر منطقة الشلاتين وحلايب تعد إضافة إلى كل ما سبق من أغنى الأراضي بثرواتها المعدنية ظلت تلك الثروات الغنية على حالها دون أن تكتشف أو تستثمر الا ان بدايه جديده يجب ان تاتي وان تاخرت ليبدا طريق الانجاز بفكره فكره لشباب متطوعين واعلاميين وشخصيات عامه وغيرهم ادركوا ان التعمير مرادف الامن والاستقرار وان حفظ الارض لن ياتي الا بحفظ ثرواتها امنوا بان من قال لا كرامه لنبي في وطنه اخطا فأنت لن تستشعر حباً ووداً ودفئا وطمأنينة إلا في شوارعك وعلى أرضك حين بدلت مصر ثيابها وبدأت نهاراً لن تغيب شمسه بإذن الله كانت شريكة في الحلم والفكرة خصصت الدولة 764.2 مليون جنيه لتنمية شاملة لمنطقة الشلاتين حلايب لتكون على مرحلتين على المرحلة الأولى 340 مليون جنيه على أن تنتهي أعمالها في الثلاثين من يونيو من العام الجاري 2014 المرحلة الثانية